دا هم تبين جيت لك أهلا التهان Yemen jimaa عبد القصيد سمع والفرح في الس وضح في كل علم الله يديم السعادة هو عسى عمرك مديد دام شاري فخرها ما بين العالمين جيت لك أهلا التهان مع عبد القصيد سمع والفرح في الس وضح في كل علم الله يديم السعادة <تصفيق> عمرك مديد يا مشارية يا فخرها ما بين العالمين فخرها